البيت باجراء واحد الدراسه لفتحه الميطقه اللي هي 37 على اليمين ديال الفيضانات انا كنعتبرها ماشي منطقه الفيضانات ولكن عندها حوله وهنا كانت منطقه الفيضانات الناس راه بناو في الحاك الناس راه بناو في المنطقه اللي يعني حقيقه فيها فيضانات هذه منطقه كيوقع فيها الفيض على اساس ان مجموعه ديال المنابع ديال هذوك الوادور هي لان ما كانش في هذيك كان الناس كيديروا كيلقيوها وهذا مابقاش منقيه كيجي تم تشتا هذا ماشي اشكال يعني يمكننا نديروا لغيرنا نديروا لها مجال يعني مجموعه ديال التدخلات وانا حنا كننتظروا غير الدراسه اللي راك تنجزها هذه ما يبقى يجوز سنتين مازال ننجزها للجامعه هنا كان مثلا هذه المناسبه باش على العراقيل اللي كاينه باش لا خاصنا ان شاء الله نتعاونوا فيها اذا كانت شي اشكال من الناحيه ديال التمويل او من الناحيه التقنيه نلقاو شي اشكال أونص انا مسعد لان نناقشوا هذا الموضوع هذا على هذا ونديروا عليه جلسه ساعه ان شاء الله وفي هذه السنه نحاولوا نكملوا هذه الوثيقه التاميل اللي وصلت مرحله الجنه التقنيه المحليه خصنا ان شاء الله نغوا الحاله ديال البحث العمومي ومداوله المشيلس هذه مساله يعني رهان انا هنا يعني وانا كنستنى ما المناسبة باش ان شاء الله نتعاونوا عليها رئيس فاطمه الساده الاعضاء اليوم الإشكالية هنا هو البناء والترخيص والمخالفات المشاكل ديال البناء العشوائي، التقسيمات العقارية، رفض التجهيزات الأساسية، هاد الإشكالات اللي بغينا نعرفوا كيفاش كتعيشوها أنتم هنا، العقار، العقار اللي عندكم هنا، الإشكال ديال تكوين الملف، واش مازال عندكم إشكال ديال الرخص؟ يعني هنا بغينا نسمع عندكم هاد المشاكل هذه لأن خاصنا نتقاسموها مع الإخوان ديال الوزارة. هادي مناسبه كندعي فيها الاخوان الأعضاء، باش يعطينا كل واحد اللي كان عندكم شي ملاحظات او تدخلات فهاد الشان يعطي الاسم ديالو واسم الدوار اللي كيتكلم عليه يعني بغينا نعطيو حتى الاسم الدوار هاد لي ستاتستيك احصائيات خصنا نستعملو الوزارة ان الدوار الفلاني هاه الاشكالات اللي فيه رياضي ديك الساعات على المستوى الوطني علي تجمع هاد المعطيات كلها غادي واحد التحليل كاينه التحليل ديال وان شاء الله على بناء على هذا التحليل بهذ المعطيات يكون انا جيت السعيد عاوتاني وكنكرر عاوتاني الاعتذار ديالي على التاخير لان جمعات الحربه مابغاتش تلقناها انتم كتشوفوا منكم وانا حنا كلنا اذان صغير لكم شكرا شكرا بالنسبه اليوم بالنسبه هو المشكل اننا ما درناش نقر جماعي ما دابا من بنادم كيجي يدير الكروكي وباش يدير الملتيه هذيك هذيك السخان ديال الملتيه يحيدوها كيف يعاد باش يدير فيها شكل من داكشي بغى من سبب كامل فيه جوج ثلاثه لاخر عنده واحد الارض كواحد سنه ولا هذي ارض جامعيه ما يعني عندها لا ولكن كيجيب مهندس كيدير الكروكي كيعطيه النايب ديال نايب ديال السكنه كيعطيه ديالها وكيدير حجه كي كيبني على كي لدي كي ديك الملكيه كي كي باش كيدير رخصة دابا مابقاش كيساعدهم في هذ الملكيه ديالو <سؤال> الان هذا <ده> هو المشكل <سؤال> <سؤال> وشكرا <سؤال> شكرا <سؤال> جماعة الزواكل، هو في ديال القضية ديال الرخاص ديال البناء، راه نفس اللي كيتقاسموه ديال الجماعة الزواكل، راه تقريبا كيتقاس على الدواوين كاملة، أول مشكل، أول عائق اللي كيتبدا به هو المشكل ديال الوعاء العقاري، راه كنجبروا فيه مشكل، ودي مثلا نبغيوا الناس نديروا الرخاص، ديال البناء، وهذا خصنا نشوفوا لنا الإشكال ديال الوعاء العقاري، راه مايمكنش أنه كيمشي يجيب بنيه مثلا عند واحد واحد المساحه ديالو واش ديال ديال ديال الجامعه السودانيه او التوييتات او ديال الورد ديالو او هذا كيجبروهم مشكل، اول حاجه المشكل هو ديال الوحاء العقاري كيفاش نديرو ناخدو وكيفاش نديرو الرخصه، ثاني حاجه الاشكال اللي كنوجدوه في الجامعه ان الناس اغلبيه الاغلبيه ديالهم منقول المساكن من الامنيين وكذا وهذا كيجبروهم مشكل ديال بش كيف كي باش كيفاش ديرو يكونو الملف كيفاش من هنا غادي تكون من, من هذا وبالتالي كي... كي يقع كيوقع واحد واحد شويه ديال, ديال... ديال... الملعب كيرجع له كاين كي ثاني المشكل ديال, ديال... ديال... الغلع مثلا يجي يدير رخصه او مثلا هو نير... نير... واحد المحل او مثلا غيبني خمسين متر او شنو كاين شنو شنو ملع. شنو خصك هادي هذه ها هادي هذه ها هذه ها كي, تدفع. كي كاينه طابو هادي الططور مثلا ديال الناس اللي كيجيو الجديكه جو هذوك اللي كيجيو يبنيو مثلا كيجي خصو واحد الشهر ديال الكوجي ديالو خصو يوجد خصو خصو ما كيولي كي يحبس او مثلا الجوار ديال الناس ديال المدينه المواطنين كيهربني مثلا 50 متر ولا هذا كيجور بزاف ديال العراقيين تيدوليو ديالنا هذه المدينه العروبيه انا نوجد للعرب وندير هاد لأن هاد اللي كيتطلبني بزاف، هذا هذا هذا من من من الإشكاليات اللي كنشوف، وبالتالي أنا كنوضعوا المقدم والمواطن مع بعضياتهم، خصني إن أنا مين اللي مصرين على إخراج الأرض الوجود، أنا أحدد الفكرة وأدو وأدو رئيس الجامعة الترابية السواتي بالتجاوب معكم من أجل إخراج هذا يعني هذا الوصف الهام اللي أي اللي أي خرج من من بكرة ديال البناء العشوائي دي وديال مجموعة أموال، لا أدخل أدخل للمجال، المجال المزان البناء المنظم يعني اللي تلتزم بالقوانين التنظيمية القوانين وكذا، خصوصا المشاكل يعني أنا أنا لا أختلف مع الإخوان اللي دكتور الإخوان دياولنا دي في خصوص المشاكل لأن كنا عالم أراوية وكنا يعني تنقاسموا جميع المشاكل اللي تنقاسموها في غير هي واحد واحد الإشكال هو ك... يعني المبارك اللي تت... اللي تتقوم هو يعني المبالغ التي تقوم بها الرخصه راه مبالغ باهظه ويجب اعاده النظر في هذه في هذه المبالغ التي تدفع من اجل, أجل... أجل اخذ الرخصه من بينها من بينها مثلا يعني احنا المواطن يعني يكد ويجتهد ليل نهار من اجل توفير ما يمكن توفيره إيه من اجل بناء بيت مكون من ثلاث ثلاثة من, من أمتار على ثلاث أمتار أو, أو, أو لا ستة أمتار على ثلاث أمتار من أجل من اجل يعني, يعني, إكساب يعني واحد واحد, واحد بيت واحد يعني بشر هو هذا القمي هذا إن البيت عنده بعض الخصوصية القمي مثلا ديال في كان واحد من ساعه <تصفيق> <تصفيق> يكون ساكن هنا، عنده بيت زي ساعه ما ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه أو ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه كانت ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه آه، بالإضافة إلى المساحة البنية كان القانون زوج... يحدد واحد المساحة البنيه مينيمون تخصك لكن إذا لي بيه صحية، كان واحد المشكل، كان واحد الجنة الإدارية، على العقار أقل من القطعة كندوزو إدارية، والسبب في الأحدث. ما كيبغيش يعتمد على راسو كنقول بالمثال خير جاوبنا من خير ما كيجاوبنا مثالي هادي وكيتعلو واحد الدورية عندهم بأن البناء في الأراضي الفلاحية والتونسيو هاد لي كولدكشي كنقوي المشكل وبالتالي أش كيوقع؟ منين كنسدها وجهة إدارية كيجيبو الناس للأمانة و الناس للوكالة و الرأي ديال دي ديال لوتيست إلزامي كي كيبقى التونسيو لانستا كيما انتش غادي لي ما صح المشكله الرابعه والاخيره هي في النقطه ديال الانجليز وخصوصا انه الدربابه كاينه راه حاله زمن من صارته من الأخر وني كنقول لك في راه من نعم من ان الدني زعما القروي ماشي بحال المدينه المدينة عنده قطعة في الأرض كنولي يبني كريتي كي كيدير كذا كيبني تنطقي كي حنا كيما السيد كيبني اليوم دارت كذا أنا المشاكل العقار القانون 12 راه هكا خصك تكملتو حداهم، إذا جاوزتو حداهم تقام المشكل الثالث الناس اللي كي في ديال العناية، هما هذوك الإدارية، عيطو لقد تجدت ان تكون مسلما تجدت ان تكون مسلما يجب ان تكون مسلما يجب ان تكون مسلما يجب ان ان هناك أه يعني من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك رأي يكون يكون هناك من يكون هناك كلفني بالطوف وغير_واضح يعني بالمعرفة وصادق ديالو عشرة درهم نعطيتك بالنسبة لواحد العالم قريب عشرة درهم راه هادي في المنصة حول المحي تابت بذل ورأي ديرونه ما كان بالنسبة لجمعها كيف يستطيع أن نجروا لها لكي نجروا نديروا واحد نرسل المجلس الجيالي ديال مشكل ديال لان بالنسبة للمكازي يمكننا فيها هي هذه الدراسه اللي تقول مع درت اما الباقي لاخور هذيك داح زيت ما ثم ممكن تقدموا دابا شكراً شكراً راه على التدخل ديالهم ولا <أخير> <بقى>. <أخير> حقيقة. أنا سمعت المجموعه ديال التدخلات راه اللي <وهو> ديال <تتقصنع بيالجنة> سوقنا <جميع> كي دابا غنكمل اول مشكله اول عائق يمكن تبدا به هو المشكل ديال الوعاء العقاري راه كنجرو فيه مشكل يعني مثلا بغا يتقدم يدي رخصه ديال دي البناء وهذا خصنا نشوفوا لنا الاشكال ديال الوعاء العقاري راه ما يمكنش انه تمشي تبني مثلا عند واحد واحد المساحه ديالو واش ديال ديال ديال, ديال, ديال السودانية او التخويتات او ديال الورد ديالو او هذا كيجبر مشكل اول حاجه المشكل هو العقار كيفاش ندير ناخذ فندوش تقدر الرخصه ثاني حاجه الاشكال اللي كنوجدوه في الجامعه ان الناس اغلب اغلبيه ديالهم هم اميين وكذا وكذا كاين مشكل كيفاش جدوا غادي يتكون من هذا وبالتالي وبالتالي كيوقع واحد واحد شويه ديال ديال الله كاين ديال هنا مثلا يجي ندير الرخصه مثلا كنواير نجي واحد المحل او شنوب شنوب شنوب. مثلا عندي خمسين شنو هذه هذه هذه كيتدفع مثلا الناس مثلا أو مثلا الناس ديال المدينه المواطنين كيبين مثلا 50 متر على قيمتي العربيه نود هذه اللي كتقابلني يعني باش ما نجاوب كل واحد بوحدو يعني غادي نعطي حلول اللي غادي كل واحد هذه على السؤال ديالك على تسمه تي قاعد ان تسمه الحقيقه التسمية التسمية اللي كان كنا حنا بغينا نديروا بحال الاخوان اللي كانوا دابا قبل حداو غير دوار السواكن ولكن حنا على حضارية درنا دوار السواكن درنا الاكستونسيون ديالو لان على امل اننا غادي نفتحوه غادي نديروا في مناطق الساحل والا غادي نبقاو نصطادموا بان كثار المشاكل في الفلاحه ملي كتكون على وثيقه التعمير يمكننا نبنيو حتى ب 80 متر حتى ب 90 حتى ب 100 متر يعني وثيقه التعمير كتلزم الفلاحه انها خلينا نبنيو مع الاسف منين قالت لكم لاجونس دو باسين دو لوكوست وكالة الحوض المائي اللوكوست باش تنجزوا دراسة كنت كنتظر أن تقولوا هذا الاختصاص ديال لاجونس دو باسين دو لوكوست أنتم اللي تكونوا بالدراسة علاش؟ لأنهما أهل مكة حنا كوكالة حضرية حنا اللي نجزنا بالموارد المالية ديالنا الذاتية صممت تياع وهذا قطاع ديال وكالة الحوض المائي لوكوس، عندهم تقنيين عندهم خبراء في هاد الشعب لما لما نديروش واحد الاجتماع أنا كندعي الرئيس أنه يعيط لنا لو نديرو اجتماع هنا على مستوى السواكل او على مستوى عمله اقليم الرايش باش نوضعوا شنو وشمو... اقتراح اللي يكون مثل باش يعطيونا كيفاش غادي نبنيو هنا إذا كان خاصنا انصبوا السمون ديال الاماط واخا تيدوز هاد الفيضان ونبنيو السد الاماط نخلي الفيضان يذوزنا تحت ما بغيتوش تنقيو هاد الوديان غادي نديرو الطريق ديالو منين يدوز وهادي بنيو الناس وغادي نخليو الناس السواكن غادي نديرو هادنا واحد المركز نموذجي بالنسبه ديال الاخ تكلم على ان غي ماركتين جماعي خرج على الواجهه ديال الطريق الوطنيه ان نشوف هذه المساله عليك تصطدموا عاوتاني بالاخوان الفلاحه وهذا عاوتاني اللي كتشبد عليك الاخوان الفلاحه هنا كيبان لنا بحال داك اللي عند قبلتك شي جبل كبير كيفاش غادي دير دوز فيه براسنا درسنا هذا المبين الاساسيات اللي كاينه ديك تقون بها الوزاره باش ما نبقوش عندنا الاشكال ديال اللجنه الاداريه راه هنا جينا نقولوا للجنه الاداريه وشكون اللي خاصو ثاني فيها راه ماشي الوكاله الحضريه والعماله المفتشيه السلطه المكلفه ب هي المفتشيه لقيت على المكلف بالتجهيز والفلاحه حنا ما كيهنيش تا هو كما حضريه ولا جماعه يعني هذه السكنة هي هي هي هي العضور الرابع اللي كاينه قانونا حنا كنحاولوا للتسريع هناك والعماله كنخضروا عاوت هاد الناس حيتنا ضار للبعد البعد اللي كاينين المفتشية بغينا نعيطوا للمفتشيه خصنا ننتظروا كثر من ديك المده الزمنيه اللي عندنا حنا باش هنا هي كنقوموا في عوض وكنا لحد الان يفاكم في تيشيا وكنقولوا هو انا ما كاين حتى مشكل حنا كنقوموا الضو ديال لا اي تي الفلاحه تعطينا لاك حنا هذ لاك وهاد الاشكال ديال الفلاحه غادي نفعوه الاخوان ديال هذا إشكال الاشكال عندنا حنا حنا كان في ما من كانت المداخل ديال الجماعه كتوقف التنميه كتوقف ملي تنقول انا التنميه كتوقف انا غادي نعطيها واحد التفسير بسيط هو ان السيد ملي كاينو ديمني كيخدم كيخد العامل كيخدم ترونسبور، كيخدم سميتو مول الضوء، مول الماء، تجهيزات يعني ديال داخل المنزل، يعني جميع يعني القطاعات كتخدم معاه، وكيكون واحد الاستجابه، حنا كندعو على السيد اننا ان شاء الله نديرو جلسه عمل مستقر، هذه هدي هذه نقولو القافلة، واننا ان شاء الله نقومو باعاده الهيكلة ديال مجموعة دور، وخا نديروها عبر اشهر، يعني عبر مراحل، نمشيو على داك الشيء اللي قدينا شوية بشوية ونعطيو فيها نموذج. وكل منطقة غادي ندخلو فيها على حسب المشاكل اللي فيها ونحلوها ان شاء الله ونتعاونو كاملين حنا كنشكروا السادة الاخ السيد العامل والسيد الكاتب العامل الدعم المنطقي اللي كيعطيوه حنا كوكالة حضارية وحنا الحمد لله اننا معكم اليوم في هذا الاجتماع تصميم تهيئة بين الانشغالات ديالنا وبين حسوب الاهتمامات ديالنا ما يمكنش علينا ان شاء الله حنا في الدخول شهر 9 ولا شي حاجه انا كندعي السيده الرئيس ان باش يكونوا المصالح العامله والمصالح ديال الوكالات باش نجح العمليه ان شاء الله في الشهر 9 في الاوائل ديالو ماذا بك الاجتماع حول الموضوع ديال التهيئه والاجتماع نقطه ثانيه حول اعاده نقطه اخرى التمام اللي كيجي باهي، حقيقة التمام اللي كيكون واش المهندس كاين في المدن الكبرى، عليه يجي واحد الوثاقة قروية شحال خاصو؟ عليه يخلي نهار ديالو كامل العمل، باش عليه يجي يشوف أن يعني يشوف شحال المشاريع اللي يخلي عنده باش يجي يشوف، سي هنا الوزارة انتبهت وعطات واحد الحل، هو ديال المساعدة التقنية في العالم القروي، المساعدة تقنية والهندسية شنو هي؟ انك كتعطيكم تصاميم تصاميم للبناء، تصاميم ديال المهندس المعماري، ديال الخرسانة، وتصاميم المسح بالطولات، يعني ثلاثة ديال التصاميم كتعطاكم مجانا لهذا الساكنة اللي ما عندهمش باش يبني. ذاك المليون اللي كتقول أنت هذا اللي كيمشي هو يخسرو، كيزيدو هو يديك به الطبلة اللي به هذاك الساس ديالو كيما تنقولوا ويبني كي هنا شنو خصها تكون عندنا القاعدة الأرضية اللي غادي تكون تكون موصفة تيعني بها يكون موصفة باش اننا من عند يكون التدخل نعرفو نحصيو اللائحه ديال الناس اللي عرفت، ماشي اي واحد غادي تعطيه، ماشي واحد كيعندو يعني امكانيات وتقول له نعطيك تصميم بلا فلوس، لا كتعطي الناس اللي هما ما عندوش بحالهم، هذه هذا الدور بالجماعه مع السلطه المحليه باش تحدوا لنا لائحه المستفيدين وتعطيونا واحد الوعاء العقاري المصففح غادي يستافدو من الوعاء العقاري وغادي يستافدو من التصميم.